Інструктор Микита показує новачкам, які записалися до тероборони з початку вторгнення російських військ на Україну, правила поводження з вогнепальною зброєю. Це один із трьох основних напрямків, що необхідно опанувати і довести до автоматизму у стислий термін в умовах війни, пояснює Суспільному боєць. У нас є свої групи, свої десятки, і кожна група тренується по часу. Один десяток буде проходити тактика, друга інакша група буде працювати у медицині. Як правильно додати першу допомогу при раніннях, як кровотечу зупинити? Зараз таке твориться, що людей не можуть вивезти навіть котрі в колісте. Тот же Чернігів, тот же Харків, теж Маріуполь. Людей оперують просто в підвалах а їм не дають даже вивезти в нормальну лікарню. Колишній студент, нині досвідчений військовий. Інструктор Микита – у лавах Збройних сил України з 2015 року. Спочатку, як попав на фронт, я, мене дуже добре тренували. І тренували з різних країн. Хлопці приїжджали з Великобританії, як із США. Тобто, як нас викинути на фронт, нас не викидало, як м'ясо. Ні, ми спочатку Тренувалися, дуже довго тренувалися. Як досвід ми той отримали, то малими групами виїжджали на бойові, на ті позиції. І вчились. Це було страшно, всім було страшно. І всі ми були на одному рівні з хлопцями, і не котрий був вік. Тобто, якщо тобі там 18 років, а йому 60, ви були разом, один рівень був. Добровольцем записався до лав територіальної оборони і маркетолог із позивним «Лютий». Протягом двох тижнів тренується протистояти ворогові зі зброєю в руках. «Я у сильному житті фрілансер. їхав. Тобто роблю в інтернеті, так скажімо. Коли окупант приходить до тебе на землю, іншого просто не може бути. Треба йти брати зброю та захищати свій рідний край. Автомат, рація, магазини з боєприпасами. Боєць із позивним шкіпер показує військову амуніцію, що важить близько 15 кілограмів. Ще з магазинами, ще багато магазинів. Оці сумці, рукавиці, звичайно, для роботи з автоматом. От, бачите, що якщо працюєш багато, то вони бувають, здираються. – Важко? – Ні. – Ви вже звикли? Ну, так, це навички, тіло звикає до навантаження, тому це не також важко носити. Своє вміння поводитися зі стрілецькою зброєю Шкипер називає хобі, яким захопився з 2014 року. Каже, навички стероборони опановував у Запорізькому осередку Нацкорпусу. З 2014 року ми побачили, що в нашій країні можуть статися великі зміни, може сусід, який був, сусідом стати ворогом, тому ми з 2014 року вже всі повинні були готуватися до війни, а хто не готувався ну, – ці люди, мабуть, не знали, думали, що може стати повноцінна війна і не були готові до цього. А ми готові. За словами Шкипера, бійці тероборони захищатимуть Запоріжжя на блокпостах та під час захисту стратегічних об'єктів міста. Новини на Суспільному. Запоріжжя.